Початком туристичного сезону курортні міста Одещини щоденно патрулюються особовим складом Національної гвардії України. Мета таких заходів – забезпечення безпеки відпочивальників та містян під час відпочинку. Особовий склад Національної гвардії України виконує завдання з охорони громадського порядку на станціях туристичної поліції в місті Одеса та Одеської області. З початку курортного сезону усього залучається близько 300 військовослужбовців щоденно. За даний період в місті Одеса та Одеської області військовослужбовцями Національної гвардії України виявлено понад 200 осіб за вчинення кримінального та адміністративних прав Гвардійці патрулюють вулиці та пляжі курортів як у вечірній, так і у нічний час. Під патрулювання взяти такі населені пункти Одесьчини, як Одеса, Грибівка, Затока, Сергіївка та Приморська Особовий склад Національної гвардії виконує службово-бойові завдання у складі як піших, так і автопатрулів, що надає їм можливість максимально охопити ділянки зі скупченням населення та вчасно приходити на допомогу. Відпочивальники присутність Національної гвардії відчувають та зауважують їхній вплив на рівень особистої безпеки. Ми вже 10-й год відпочиваємо в Сергіївці, И в этом году увидели нацгвардию парней и как бы относимся к этому положительно. Это очень хорошо, что есть в курортных городах вот такие вот, скажем, полицейские, что нашу Безопасность на данный момент обеспечивают молодые ребята, и мы можем спокойно отдыхать, не боясь за свою безопасность, за свое здоровье, и не переживаем. Можем вечером походить по курортным городам. И... Спасибо огромное, что вот обратили на это внимание, что раньше этого не было. Гвардейцев очень часто в как в центре города, так и біля домом, в котором я До появления военнослужбовцев национальной гвардии Біля нашого будинку інколи розпівали спиртні напої, на тверезі люди співали пісні. Цим вони заважали спокійному сну нашим сусідям. Зараз ми сусідами відмітили, що стало набагато спокійніше. Бачили, як неодноразово хлопці робили зауваженням людям, які порушали спокій, спокій громадянам. Ці люди більше не поверталися до нашого питинку і до нашого підвір'я. Військовослужбовців Національної гвардії України можна впізнати по синій формі і останнім часом по синіх бюретах. До бійців можна звернутися за будь-якою допомогою. Ну, я вважаю, що їх діяльність виповне реальна. Тобто хлопці ходять, патрулюють, поки вони не здесь. Тишина і спокійство. Тобто після їх уходу тут можуть ходити хлопці, які громко дуже розмовляють, мешають людям спати, будуть людей з дітьми і не обращають на це увагу. Бачу, як гвардійці патрулюють вулиця міста. Вони проводять бесіди, роблять зауваження тим, хто порушує спокій. На мій погляд, служба гвардійців є необхідною та корисною. Військовослужбовці Національної гвардії Закликають відпочивальників-курорців Удещини не порушувати громадський порядок, виконувати приписи законів, а у разі потреби звертатися за допомогою на лінію 102 або до найближчого патруля.